В Миколеві евакуюють яхти, виводять їх з місць стоянки через обстріли. Процесу узгоджується з військовими, тому що вихід на воду зараз заборонений. Пір одного з миколевських яхт-клубів – «Спарта» – яхта, яка брала участь у всіх регатах останніх років. Зараз стоїть без щогли. Судно сюди перетягнули з іншого місця. Капітан Даніл оглядає елементи кріплення, шкоти та фали. Ну, ми з більш обстрілюємого району вирішили, взять эвакуировать яхту в более безопасное место тут прилетов было поменьше почти весь флот покрашил ну там ну, в дырочку весь решил что лучше эвакуироваться Капітан іншого судна, яке одночасно тягнуло кілька бортів, Олександр Воронцов каже, його катер раніше працював як судно для прогулянок, на ньому виходили містяни, гості міста з екскурсоводами. Зараз призначення змінилось. Зав'язавши на вісімку, Олександр показує, як кидав трос для буксирування. «Прив'язуємо буксировочника. і швартовичний ми кидаємо на судна. За один захід можна взяти на буксир до 10 яхт. На даний момент топліва, звісно, да, розход більше, але ми не вважаємо топліва. Найголовніше – головне екіпажу і безпасність лодок, яке ми буксируємо». Без щогли, з щоглами, дерев'яні на воді, а пластикові навпаки дістають на суходіл. Робота яхтсменів триває попри обстріли. Осередком яхтсменів було заснована така, ну, пропозиція. Була для того, щоб ті матеріальна частина яхти, які збереглися в доброму стані, щоб надати їм допомогу, евакувати у більш небезпечні місця, щоб їх зберегти і не підвергати їх опасності. Все в узгодженні із тими, хто береже кваторії від ворога. На данном этапе все перемещения по воде у нас запрещены. При острой необходимости вы можете подойти к коменданту и попросить разрешение на отдельный переход. Но нужно четко сформулировать, зачем он нужен, с какой точки, в какое время, сколько будет судов, и обозначить себя также какими-то цветами определенными, чтобы с берега можно было наблюдать. Моряки один одного не полишають, ані під час штурмів, ані у скрутний час, говорить Олександр Воронцов. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.